מ�jay, ̄ā, Vega ̄a,istyí ̄a ̄a නන්න මම කනියම ඔබ වෙනතුරු ඉන්නවා ඔබ ගියදා පටන් මගේ සිතුවිලි විවිල වෙන මිල ශිල්ප හරන ඔබ වෙනතුරු ඉන්නේ මග බලා හෘදේ ඔබේ සුවඳ තව නා මතකවන්න මම තනියම ඔබ වෙනතුරුින් ඉන්නවා ඔබ ගියදා පටන්ම මගේ සිතුරි මිවිල කන බිලා ශිල්ප හරන් මම මඟ සිංහ <muchas> කොබගෙන සුලන් හෘදේ ඔබේ සුවඳ තවරණ මත ජීවන්න මම තනියම ඔබ එනතුරු ඉන්නවා ඔබ මගේ සිත විවිල කැල